طوبى لمثلك حافظ القران طوبى لكم بمحا... قصص اسلامية وتاريخية. سخر الله عز وجل لنا الكون وخلقنا بيده ونفخ فينا من روحه وأسجد سبحانه وتعالى لنا ملائكته عليهم السلام وجعل الإنسان خليفته في الأرض وكرم بني آدم نحن وذريتنا وخلق لنا زوجة نستأنس بها ونسكن إليها قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء فالله عز وجل خلق حواء عليها السلام من ضلع أعوج منكسر وأوصانا أن نعاملهم بلطف قال الله تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف وأوصى النبي محمد صلى الله عليه وسلم رجال أمته بالنساء فقال صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا أي اقبلوا وصيتي واعملوا بها وارفقوا بهن وأحسنوا عشرتهن وتواصوا فيما بينكم بالإحسان إليهن فإن المرأة خلقت من ضلع وإن حواء خلقت من ضلع آدم الأيسر ولله عز وجل حكمة من خلق حواء عليها السلام من الضلع الأعوج فهو الذي يحمي القلب من أي صدمة فلولا أن هذا الضلع أعوج في الإنسان لكانت أقل ضربة أو إصابة على الصدر أحدثت نزيفا في القلب لذلك فإن الله سبحانه وتعالى قد خلق آدم عليه السلام من تراب، لأن الرجل سيتعامل مع الأرض وخلق حواء عليها السلام من ذلك الضلع الأعوج الذي يحمي القلب لتتعامل مع العاطفة التي هي من القلب فإنها ستكون اما حنونة وزوجة محبة عطوفة وأخت صابرة وابنة عطوفة رحيمة فإن على حواء أن تفتخر بخلقتها التي كانت من ضلع آدم الأعوج وقد خلق الله عز وجل حواء عليها السلام حين كان آدم نائما عليه السلام وقد روي أن آدم نام فانتزع ضلع من أضلاعه اليسرى فخلقت منه حواء فلما أفاق وجدها إلى جانبه فلم ينفر واستأنس لأنها جزء منه لذلك صارت الأضلاع اليسرى تنقص عن اليمنى واحدة وخلق الله سبحانه وتعالى حواء من آدم أثناء نومه لأن الرجل عندما يتألم يكره فلو أن الله سبحانه وتعالى خلق حواء أثناء استيقاظ آدم لتألم آدم وكرهها بدلا من أن يحبها فأراد الله عز وجل أن يكون خلقها على آدم هينا حتى يكون لها سكنا وروحا بخلاف المرأة فإن توجعت فإنها تحب لذلك ترك الله عز وجل آلام الولادة لتشعر بها المرأة حتى تتعلق بأطفالها على الدوام وبعد أن خلق الله عز وجل حواء عليها السلام من ضلع آدم عليهم السلام أمرهما بالتزوج. قال الله سبحانه وتعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فزواج آدم عليه السلام من حواء عليها السلام أوثق زواج وأكمله إذ يكفي أن رب العالمين وأصدق القائلين قد ذكر في كتابه أنها زوجته قال الله سبحانه وتعالى يا آدم هذه أمتي حواء أفتحب أن تكون معك تؤنسك وتحدثك وتكون تبعا لأمرك فقال نعم يا ربي ولك علي بذلك الحمد والشكر ما بقيت فقال له عز وجل فاخطبها إلي فإنها أمتي وقد تصلح لك أيضا زوجة وألقى الله عز وجل عليه الشهوة وقد علمه قبل ذلك المعرفة بكل شيء فقال يا رب فإني أخطبها إليك فما رضاك لذلك فقال عز وجل رضاي أن تعلمها معالم ديني فقال ذلك لك علي يا رب إن شئت ذلك لي فقال عز وجل وقد شئت ذلك وقد زوجتكها فضمها إليك فقال لها آدم عليه السلام إلي فأقبلي فقالت له بل أنت فأقبل إلي فأمر الله عز وجل آدم أن يقوم إليها ولولا ذلك لكان النساء هن يذهبن إلى الرجال حتى يخطبن على انفسهن وانجبت حواء عليها السلام من بطنها الاول توامين ذكرا وانثى وانجبت من البطن الثاني ذكرا وانثى واحل الله سبحانه وتعالى لهم الزواج حيث تزوج الذكر من البطن الاول من الانثى من البطن الثاني وهكذا حتى انجبت عشرين بطنا وتزوجت الانثى من البطن الاول من الذكر من البطن الثاني وبعد ذلك حرم الله تعالى زواج الأخوة من بعضهم لأن الحكمة من زواج أبناء آدم لبعضهم أن يتكاثروا وينشئوا أجيالا يعمروا الأرض ويعبدوا الله عز وجل وحده ولا يشركوا به شيئا وبعدها تزوج أحفاد سيدنا آدم والسيدة حواء عليهما السلام من بعضهم وهكذا حتى تكاثر النسل البشري. فاللهم بارك لنا في أزواجنا وزوجاتنا وأبنائنا وبناتنا وبارك في جميع أبناء وبنات المسلمين واجمعنا على الخير والطاعة آمين وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأحسن خاتمتنا وارزقنا الدرجات العلا من الجنة والفردوس الأعلى منها بغير حساب ولا سابقة عذاب هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام نرجو أن لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وذلك تشجيعا لنا لنستمر في عرض المزيد من هذه الفيديوهات النافعة إن شاء الله تعالى